Du fotar va? Ja. Ja, bra. Du måste ha många bilder. Vad gör du för att göra? Det är förvånat lejon liksom. <skratt> fotar bara nu. Det ska jag kanske testa. Livet är fyllt av massa problem. <skratt> Som att få slut på surf. Försöka bli modeinfluencer, Avleda lärare.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 Spännande Hanna! Det här kan vi räkna ut med hjälp av kombinatorik. Kombinatorik handlar om på hur många olika sätt man kan göra saker eller kombinera saker. Om du till exempel går på en restaurang där de har fem huvudrätter och tre efterrätter. Då kan du kombinera menyn på 5 gånger 3. Alltså 15 olika sätt. Och Det kallas för multiplikationsprincipen. Men nu handlar det om kläder, så hur många plagg har du? Ja, så Jag vet inte så noga, men 115 tröjor, 11 på byxor, 3 kjolar och 12 klänningar. Typ. Mm, just det, men kan du ha klänning och kjol i samma outfit? Hallå, kan man kombinera klänning med kjol? Nej. Nej. Ah, okay. Min i alla fall sagt att man inte kan kombinera klänning med kjol. så Då har vi alltså 115 överdelar, 14 underdelar och så klänningarna separat. Okej, okay. i så fall så kan du skapa 115 gånger 14, alltså 1610 olika outfits med dina tröjor, byxor och kjolar. Men då måste vi ju lägga till klänningarna sen också, så då tar vi 1610 plus 12. Det blir 1622 olika outfits. Det borde väl räcka Yes! High five! Hallå, titta på varandras armbågar. Ja oh, just det, just det, armbågar. High five! Åh, oh, funkar ju? Yes. Klapp!